Remanem la guanyeta 248 i la resta de la campina d'ús, que també es posa en el d'un faixa. El que seria el log-dip, que és un altre producte, de productes, i també hi producte de persones que venen per a dues persones. Aquestes dues també hi ha de la feina